můžete rozhodnout. Co já si budu moc upgradenout a co já si upgradenout nesmím. Původní epizoda bude mít do 20 minut. Jinak čistého času 15 vždycky. Mo občas trošku víc. Titulky k tomu dávat nebudu, jak jsem se zmiňoval. Tak jdem na to. пора тут тут Васural это не když budu nějaký druh ke konci anebo v nějakým dalším videu, kde se docad musím dostat. nahrávám po druhý, protože blikali. Dělaj, Problikával mi obraz, tak doufám, že se tak nestane Mohli být tři ty díly Tři epizody Grafika je nastavena, nastavená na ultra. abychte si mohli všimnout a minimálně 720, občas teda 1080 60 p Děkuju. Vaše komentáře si přečtu zpětně. Já, to tady potpálím kind of To hej <laughs> Tak dostane, ale se tady musí být nějaká chodba. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Ti pomůžu, no pechupe. Jinak poznámky vám vždycky na chvilku zobrazím a abych se nezdržoval, odehrál toho co nejvíc, udělat ten progres tak si to vždycky můžete pozastavit, ale samozřejmě že to znáte. Slneční královna. Jsem zvědavý jak budu pozdějc, jak se mi podaří vůbec s těma strážcema bojovat a tak. Když budu základní výbavu většinu času, pokud vy nerozhodnete, s čím já můžu vlastně a co můžu vylepšit. Kdo mě nezná, jsem Maserovo. Přeji vám krásný večer nebo den. Zapomeňte na ten komentář. To je Dok, co při Rozbitý je to, přenosu. dělá. To asi. Celice a vlasy. Věřte tomu, když jsem to natáčel poprvé a chtěl jsem jí editovat, tak jsem zjistil, že problikává obraz, což byla velká škoda. Když říkáme, jo, tak fajn, pohoděj. A ono nakonec s tím nejde nic udělat. Snad se mi bude dařit jako se mi dařilo u To byly hlavy. je to úřižné je velká škoda, no? Uvidíme, uvidíme. Sam z pack. Sam! Sam, sem, sam. Sam si vařím, sam si peru. Sam nejsem. Jestli na to ne, pártejček. Sam, Roth? can anyone hear me? I've come to find them. Tak teďka myslím, že tady něco. Ne, tady nic vážně vlastně není. Byla by mrtvá, tohle je, tam ji lupnul vás a ona je naživu. Tak, první tábor. Jdu jenom po příběhu, vážení, jo? Ten tam něco seberu, nebo tak. A vylepšování jenom, když to tam je prostě v tom příběhu. Vyroj, fakt, jak se mi bude dát vědět respect to kika močka. Is anyone listening? Please respond. te nějakou koži. ještě Here's the soon to be world famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Some <laughs> Sam, <laughs> this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen, or even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously. I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. Okay. And Sam. Thanks. Yeah, She's up, not so. always this serious, you know. <laughs>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 A na cukr, nemyslíte? Jako vážně, nepršně nepršně. Tak, jdem si ulovit první lup. Tyhle to bylo lejno jak z pražských ulic. Takže mi bude to vodu těžší, protože já nebudu upgradovat klub a jiné věci, abych to měl jako výzvu. Když vy napíšete jo, teďka upgrade, já si teď přečtu komentáře. Upgradeuji luk, abys měl víc nábojů, nebo tak, nebo to nebude v příběhu. Tak tak neudělám. Just remember Roth's training. Tak děme. U... Any thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. hungry. We need to find something to eat. na No, už nemůžu, vidíte? Vem luk? dluk! Ještě jim hodně, No tak. Jdu Co je tady? Doj chvíli. Kurník. A i chvíli zakysnu. Ale tam se zrovna dva. On o tom věděl. Tak kde pak seš? Tady. Promiň, to. mi líto. Do Dočených dostal. No já jsem do něj musel narvat tři šípy, nechtěl jít k zemi Tak jo. to <laughs> camp. Um. Lara. You won't to tell you where you are. se vrátit nebudu. To jo. Co zapomněl, ještě vám Ale já tě chytím. Ty potřebuji nějaký XP. Nechci držovat. Doňac! Teď se tam objeví, no. No dobrá, tak vezmem trálika, to je jaký maso. Já chci ještě toho dělat, protože tady běhají tři. Zelené. Tak. Já pobíhají, předtím nedehali ho. Já to nemůžu otačit, kde? Jsem to ještě neschytal. To ještě nějaký divoký teď. No, konečně. Vem ty šipy. Teď dáš do Tak zůdu zpátky do tábora. Laparek je Dobře nebo špatně? Dobře, dobře. Tak, body do body. Já si ale jeden budu muset vzít. Dokročili získávání, jinak nebudu moc pokračovat, myslím. No, musím si vzít, no. Součástí. This is Conrad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 Okay. Také vážení, já dojdu ještě. Ten doady do té halalí získám základní přepín. Hello? Helej? tady měli Jsíc být nějaké šipy, myslím. But these can buttons uh... you this could be a way through. Na to. Co na What am I doing? Co Oh god. This is insane. Vízecky. Co je to čerstvé maso? To jiné voní. No, musím otvírat, to je vtipný. This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Ještě tady myslím něco je, ale teď je Jo, tady je. se vám páči Velmi dobré, pán. Pan profesor. Musí mít nějaký neprodlišný kalhovky, takhle takový takhle takový srač. Sragora. a fire. Look for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam. Oh, um, thank goodness. Surprise. <laughs> Today, he's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry. I'm Matthias. A teacher by trade. Nespray you, really you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the sun queen. Right. again. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. <sighs> she loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to miss. She commanded an army of samurai warriors from magnificent storm guard they rode the very winds of the battle laying waste to all who opposed them they say the sun rose at hanikos command and she ruled everything its rays touched from the mountains to the sea to beyond but what happened trust him že jak nej podal ruku tak měl nějaký jed spavací nebo něco takovýho. Walker. Je lepší studeně vychlazen. No, no. hau, hau, hau, hau. Jaká je to krása. Když skáčou jeden za druhým. V srdce moje plesá. Tak hoď. Ale ne, no, to se nechtěl. Lama! Ale ne. Ty mi dojdou šípy sem všudu, já, já si se... já si teďka... Další tlama. Řekni otváma. Over here, Raya. než to, ale dobrý. It's good to see you, little bird. I'm so glad you're here. She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You can't shoot me go one time off. We need to find them. No, wait, wait, wait. What about Ross? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, no, <laughs> Le uh, let me. You know how to use one of these? No, to 3 kWh Tak jmenovat můj pes, nebo shift. se do si? I'll, uh, I'll check up ahead. Okay. Not so bad. How do I start? Okay. This is long. Shkoda, tak, no, a jsi se teberu skrát. Um. I can't believe we're actually on an expedition to find the holy Dobra, dobra. Ehren dál. Musíme focrat. No to satek šípou, jo. Já vám pozor na vrch, tak si jo? To prčit, prčít, potřebuji. A kde ho tačuš? Ó, oh, ó, oh, oh. Ještě jeden voček. Kde je ten druhý? Nejvrčí jak motor, foton, po zakřátí. Ježiš tady, že? Tak, to je vyberu rovnou. Výsledek toho mrtvýho, jak jsem chtěl po něm pálit, ale dobré. je toho jelena bych chtěl dodělat. Mám je další bedná, rychle ještě skočím z bedně. Jo! No. Vlku tady na jednou je? Šupáku, pojď <laughs> Jak zachrochtala ty má kaštěla. No, já teď už běžím ty ocasku jeden prašivej. Ah. Tak, je lepšení, hot musí být. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors, remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. <sighs> the handle's missing. Se, a a I'll have to find something sturdier to turn it with must be something around here we can use Incredible Let's see if I can fix this axe. Tak se otevře to berno, nebo ho chytl potom. All right, Laura? Shall we give it a go then? Let's do this. Doctor. <laughs> bylo bylo Tak vážení co já se s myslel, že v tuto chvíli rozloučím. Z a já jsem si že si že